سلامة. يا سلاما يا شعيب المرجلا راعي الحمير أنت رجلا ملوفا علي جما في صدور الناس جالك ما يا مساع مبروك يا يا سلامة والفخر طبعك وخطواتك جري يا ألف مبروك ألف والله يا سلامة يا شعيب المرجلا راعي الحمير أنت رجلا ملوفا علِم جما في صدور الناس جالك ما